السؤال الذي يشغل الكثير من المعنيين ببدء البيع على موقع امازون بطريقة البرايفت لابل هو كم من المال علي استثماره لبدء البيع على موقع امازون وفي هذا الفيديو ستعرفوا الجواب مرحبا انا عازم من كامبوس اكاديمي مهم جداً قبل بدء أي مشروع تجاري معرفة كم من المال علينا استثماره وملائمة ميزانيتنا للاستثمار الذي سنفعله في طريقة البرايفت Private Label يوجد عدة معطيات أساسية علينا معرفتها من الناحية المادية أولاً تكلفة المنتج الذي سنستورده من الصين وشحنه عادة يتراوح تكلفة المنتج بين أربعة إلى 7 دولار متعلق بالمنتج الذي سنختاره نفترض 5 دولار تكلفة المنتج يشمل شحنه إلى مخازن الأمازون ثانيا تكلفة شحن النماذج المنتج إلينا عليكم إضافة هذه التكلفة وسيكون مبلغ هذه التكلفة بين 150 إلى 200 دولار نفترض 180 دولار ثالثاً تكلفة التصميم وتصوير المنتج هذا يتغير حسب جودة الصورة والتصميم الذي ستختارونه عادة سيكون تكلفتهم بالمجموع ٢٥٠ دولار سيكون المجموع لكل الاستثمار ما يقارب الى ٢٠ دولار لكل من لا يملك هذا المبلغ ليستثمره يمكنه البحث في مواقع التي تبيع بالتجزئة وليس بالجملة مثل بانجود أو علي إكسبريس صحيح ان السعر لن يكون مثل موقع علي بابا الذي يبيع بالجملة ولكن هذه طريقة جيدة لبدء العمل باستثمار اقل اتمنى انني نجحت في اضافه معلومات مفيده لكم واذا يوجد اي اسئله اخرى ارجو كتابتها في التعليقات وسارد عليها باسرع وقت ممكن ايضا لكل من يريد ان اعلن فيديو عن موضوع معين يخص الشراء او البيع على موقع امازون ارجو كتابه الموضوع في التعليقات واعدكم انني ساعلن فيديو عنه ايضا لا تنسوا الاشتراك بقناتنا والضغط على سبسكرايب لمتابعه كل ما هو جديد عن عالم التجاره الالكترونيه أتمنى لكم النجاح وسأراكم قريبا